العود تكفاه الدلال المباهيه في محفل الحماد نسل الطوالة اهلا هلا بضيوفنا والمسير في محفل اللي كل الامجاد طاله هو العود Let's go. Oh! جديدا في عالم الصوتيات جديد